Det er jo at vi er så få, og vi får i grupperne, fordi vi alle sammen kan tale sammen, og vi kan stille nogle spørgsmål. Det bliver sådan lidt, lidt intimt. og på den måde så kommer der mange indspark, hvor man hører nogle flere ting, og vi alle altså sammen også siger lidt andet. Jeg synes, det fungerer rigtig godt. Jeg er lidt måske fræk, når jeg underviser, og jeg bor ude i den virkelige verden, og jeg skærer, og jeg laver ikke andet. Jeg drømmer, laver medicin, laver kun proportioner. fiff, som man bare ikke har tænkt over. Øh, som der måske kan gøre det lidt lettere og gøre det lidt mere... Ej, det gør vi. Ja. <laughs> Specielt den der måde med ligefrem lige, lige at stille sådan et, et, et, et flowdiagram op, det synes jeg faktisk for, for nogle af de ting, man måske ikke har så stor erfaring i, eller måske ikke er ens kerneinteresseområder, ja. så kan det være sådan en, en simpel løsning til ligesom at øh, gøre en rimelig tryg i forhold til, hvordan man ligesom skal tilgå en, en vis Psyche-type. Jeg var egentlig også der, før jeg tilmeldte mig det, det virker os noget, jeg er rigtig godt forbrugt i dagligdagen.